Dan Voiculescu a dat clara Bogdan, trimitere la relațiile cu cei din conducerea SRI. Dan Voiculescu, fondatorul grupului Intact, revine cu precizări pe tema presupuselor sale relații cu statul paralel. După ce Sebastian Nic a afirmat ce Voiculescu se întâlnea cu maior sublinierea Icoldea, mogului contraatac. Am rugmintele la ghi, etc. Se spun public unde i când m-am văzut eu cu Maior, Coldea sau Covesi. Dacă nu au ce spune, se nume mai implice pe mine în ceea ce a făcut sistemul în perioada 2004-2014. În plus, pe Gull Sfântul Tuiesc se nu dezvolte tema vizitelor Irelailor lui Rare Bogdan cu cei din conducerea SRI, scrie Dan Voiculescu pe blog.